يا عالكورة، قاموتو كلها ما وزي السما كنت ما كنت الضغم مش فارق ليه من في دماغه ما حاسسني في الوحدة دي وانس هم معايا يا ربي صغر سنيني <تصفيق> يا التاني ونقول متكلمنيش انا مشغول يا ما دقت على الراس تقول قد مكاني على القمة ومش اقول <تصفيق> صاير نجم على الهادي يخش جوا الخنادي ايوه انا اتعال وشي لما بادي عشان <hesitation> واتسابيك واتسابيك يلوموني على الجر يلوموني على الناس دي اصلا صفر وزي السما كنت طاق يلوموني على الجر يلوموني على الباور الناس دي اصلا صفر وزي السما كنت تدرس كل حاجه من البداية السنه حبر على ورق يتراكل ويترمى نسيت مشاعري اتسفرت مع السما كسبت نفسي وعرفت وقتها الدنيا زيها زي, زي السما كله راح كله فات وده كله فات وانتهى السكه سكتي يوم وفاتي مش هقول توحشني دنيتي يوم في كنتو في لما موي بالكم بس ما بكي دام البحر نجيك أمري مع في لما موي بالكم بس ما بكي دام البحر نجيك شكي أمري بيجري مع الوقت ونسيه الناس دي اصلو صفر وزي السما كنت تطيروني على الكره يلموني البو دي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>